Хіп-хоп-слуховище «Андрути» Добрий день, шановні слухачі, радіоаристократи. Це субота, 13.00, а значить, що у ваших домівках, офісах, чи де ви не знаходилися, звучить хіп-хоп-слуховище «Андрути». І, незважаючи на всі ті незгоди, які відбуваються на дворі, Сьогодні вас чекає тепла і приємна атмосфера в сімейному кругу. Адже у світі хіп-хопу мало того, що з'являються нові композиції, які потребують вашої уваги, так нами ще й не забуваються старі, які просто приємно згадати, послухати і, можливо, навіть щось розказати про їхніх авторів. Ого. І щось ти будеш розказувати сьогодні про свою композицію? Шо, я про свою композицію? Слухай, я не знаю. Ем, нас четвер пролунав е, «Андрути спічлес». Це подкаст, який підготував для нас діджей Гуч Браун. І він почав просто, ну я не знаю, з мого улюбленого треку. Кена I з, з репертуару Афромена. Знову ж таки про Афромена. Слухай, ну не знаю, чувак, крутий. Пам'ятаєш, я колись казав, що в нього десь альбомів 11, я їх там викачав так. і слухав в машині. Ні, в Вікіпедії я все-таки кажу, що в нього їх 24. <гум> Він може і... тягатися з технайном. В нього тільки 17, правда, десь вийде. Так, але... да, і отак на, на своїх 42 рочки дядько наштурляв. 24 альбома правда останній був аж 2014 році звати його Джозеф Едгард Форман сам він народився Боже де ж він народився в Каліфорнії він народився в Палмдейлі 28 липня 1974 року і з тих пір 74-го року. Прямо 1974 го року він як взяв весло в руки, так і почав гребти цією стезею, цією хвилею хіп-хопу. Що ж, ставимо відразу крутий трек, який вже звучав цього тижня в четвер. Так, з Добре, окей. В подкасті Гуч Браун взагалі подкаст дуже класний. Ти слухав? Ще ні. Як ні? А я в четвер прям слухав. Я не зміг, але я обов'язково послухаю в дорозі сьогодні, бо я буду їхати далеко. Він, е, він, він, він, він так насиченим цим, ну, ні, коротше, слухай, там нема от нью е, вева взагалі нема, я б сказав. Все по olду, все так як ми любимо. А зараз Afrman Crazy Reп. Хіп-хоп слуховищ Андрути. Хіп-хоп <laughs> слуховище Андруте. Е, ще одним таким цікавим персонажем, який для мене просто, мабуть, став відкриттям е, ну, мабуть, місяця. Хоча є ще один чувак, який з ним тягається, але все ж таки. Е, це є, не знаю, чи я правильно прочитаю, 23-річний норвежський продюсер Лі До, або Лайдо. Ну, там, не знаю, як правильно, на жаль. Намагався знайти в інтернеті, як його там десь оголошують. Ну, будемо говорити Лі До. Я думаю, нас потім в коментах виправлять, якщо що. Да. Е, так от, власне... Чим цікавий хлопчина, він, в принципі, здобув свою популярність тим, що робив, можна сказати, теж каверами, він робив ремікси на такі достатньо відомі треки від Banks, Al «Альджей» і «Зу». І, в принципі, з того часу ну, він став, ніби, підніматися, через відомим, почав ставати через свої ремікси. І зараз він випустив альбом, який називається «Everything». І от власне, після того, коли я прочитав, як то так сказати, пр прес-реліз цього альбома, mm -hmm. це в принципі реально великий альбом, там щось, ну, понад 10 треків точно, і прям є три частини. Я, я собі просто до чого це все веду, що коли я це все читав і думав, подумав про те, що, блін, чувак реально він мислить, мислить якось от, якщо можна так сказати, оркестрово. Mm -hmm. Тобто от, от якщо, або, да, може, тобто може, комс... да? реально в нього композиторське мислення, не просто якогось продюсера, стаю Longplay. А, а перша частина це 에, відмова від, 에, ну там, розриву з дівчиною, тобто неприйняття цієї ситуації, да, це стандартні психологічні mm -hmm. моделі. Е, друга частина – це е, відчуття якоїсь втрати, там, от, розбитості цієї. І третя частина – це е, ну, при, прийняття того, що відбулося, е, апатія, ненависть до того, що це є. І якраз... Переплакав. Переплакав, да, і тепер ти вже біч стала з, з, з якогось романтики. І ще четверта частина дуже приємна – це «Нова любов». Тобто, mm -hmm. фактично, можна сказати, в чувака програмний альбом. Якщо е, нас слухають якісь музиканти, маю на увазі більш-менш професійні, ви, ви розумієте, про що я говорю. Реально не просто собі набив біточки, але реально в чувака задумка. І після того, коли я про це почав думати, я натрапив на прекрасний, спочатку, запис. Е, зараз я скажу, а, пісня Crazy. Є відео, він здається, ну, то не BBC Radio One, але в такому Radio Live Lounge, але в такому форматі, він там собі на клавішах грає, дуже прикольно співає. І другий трек, ой, другий, другий видос, який я попав, просто мене сьогодні, не сьогодні, він мене порвав, але сьогодні я з тобою з ним ділився, а да, коли да, прийшов сюди... Так, мене теж він порвав вже. От якраз, е в контексте того, что, ну, на мою думку, в принципі, сучасна е, академічна музыка, вона трошки заходит в кут через все эти бреды, которые происходят. Мне кажется, вот в этом может быть выход. Очень крутий концерт, е, линк, е, посилання на этот концерт мы выкладываем у нас на YouTube е, под нашим постом, також в соцмережах. Дуже раджу всім подивитися, людям, які люблять New Wave, людям, які люблять е, продюсерів, які працюють в цьому напрямку. Е, це є концерт е, з оркестром КОРК. Це щось неймовірне. Я поки що послухав тільки півгодини, е, концерт у нас триває годину. Я дуже раджу вам всім послухати. От, власне, і... Буквально цього тижня від Ліда вийшов альбом, який називається «Everything». Я вже сказав про його основну концепцію. І що цікаво, на альбомі засвітився дуже плотно Джейдан Сміт. Причому в контексті того він теж, здається, якогось на півгеї грав в цьому серіалі, правда? В якому серіалі? Про реп... А, да да, да, да, да, да, да, Get Down, yes. Да, он же там тоже, но тут он очень жесткий пацан, очень жорстко читает. И на самом деле, чтобы розуміти, насколько Лидо является різноплановим е, продюсером, возможно, мы бы даже поставили два его треки. Задоволення. Але Но склалося, що случилось, е, ну, что очень крутые треки, где реп якраз треки, де читає Джейден Сміт. Ну, не тільки він. В першому треці, який ми поставимо, називається «Only One», участь бере Джейден Сміт і такий пан Хелсей. А другий трек, який ми поставимо, називається «Mission Road». Ні, це не він. А другий трек називається «City Bike». Там участь приймає Джейден Сміт і «Tokyo». Мега круті треки, от якраз з різних частин того програмно-концептуального альбому. Дуже раджу послухати ці треки в нашому ефірі і також дуже раджу подивитися відео з того лінку, який ми прикріпимо до наших постів. А вибач, а який трек з якої частини? Я так підозрюю, що якраз Only One — це ну, з якоїсь з перших частин, а от власне City Bike — це, мабуть, третя частина, тому що там тупо трешняк. Там просто... yeah. я, я навіть подумав, чи якби Віл Сміт слухав свого сина, я б думав, він би... я думаю, по любому він слухав, але він, мабуть, зовсім з іншого нового боку подивиться на свого сина Джайдена Сміта. Отож, лідо у хіп-хоп-слуховищі Андрути. Слухаємо. Хіп-хоп-слуховище Андруте В контексті того всього, що ми сьогодні наслухались і всіх тих обіцянок, які лунали впродовж попередніх двох ефірів сьогодні ми вирішили записати транслейтер Транслейтер з цього разу буде лютий Е, е, тільки е, володарі е, відеоверсії зможуть побачити, що я тепер стою, і це не просто так. Е, сьогодні в нашому ефірі пролунає пісня. Я хочу нагадати, що таке Транслейтер, бо, можливо, не всі були від самого початку за, зародження нашої програми, нашого слуховища. Транслейтер – це рубрика в хіп-хоп-слуховищі Андрути, в кожній, з якій, в кожній з яких ми намагаємося перекласти, зробити дослівний, навіть не адаптований, а такий плюс-мінус дослівний переклад на нашу рідну солов'їну мову, відомих вам композицій, які гремлять на всю планету вже не один рік в основному. І сьогодні це в нас буде. Композиція Рік Роса «Everyday I'm hustling". Хоча е, така е, недавно існувавша група, яка називалася «На відміну від», вже зробила. Е, але це кавер на цю пісню. Е, все ж таки, ми спробували зробити свою версію цієї пісні. Е, в нашому варіанті ця пісня звучить, е, ну, можливо, це не є вже дуже дослівний переклад, хоча це майже дослівний переклад. Просто в деяких моментах довелося піти на деякі спрощення для того, щоб мінімально попадати в ритм і в Риму, тому в принципі, суть цієї пісні збережена, тому де іноді десь щось нелогічно. Там все таки є. Повірте, і ми нічого не додумували. Е, в нашому варіанті пісня називається Кожен день під і вона присвячується всім депутатам і чиновникам середнього, середньої ланки нашої країни. Тому що, перекладаючи пісню «Рекроси», я все ж таки зрозумів, що пісня насправді про них. І прослухавши зараз цю композицію, ми зможемо зрозуміти, що ж спільного між майамськими наркодилерами і українськими чиновниками. Пісня пишеться з одного дубля, тому, на відміну від першого сезону, тому, якщо були якісь невдалі моменти... Наперед, перепрошуємо, адже я не репер, а всього-навсього діджей. Отож, пробуємо. Отже, починаємо. Запис дубля. Запис дубля. Єдиного. Та. Як би не було. Um, Everyday Day Yeah. Reese Rock. Recross. Ну що, В принципі, не дуже в формі. Рікрос. Ні, Рі навпаки. Діджей Веста в образі рекроса. Я, до речі, майже підходжу. На тільки немає Purple Lamborghini. Тож ми будемо починати наш новий транслейтер. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую. Кожен день Кожен день Кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день я, кожен день, я кожен день підкрадую. Хто ви думаєте? грає вас? Вас грає сраний бос, 7:45 на білому, це сраний роз. Я скоротив їх ширину, довжину, спалив їх жир, і я продовжую це провертати, ми це провертаємо. Я знаходжусь у розділенні як Атлантика, і я заставлю перетнути океан Атлантик. Я знаю Пабло, Норієга. Справжній Норієга винен мені 100 разів мега. Я не маленький нігер, ми купимо весь світ. Глянь, більшість моїх думають, що кокаїн світ, Мій дах повертається, мої гроші вже їдуть. Я на педалях покажу, як я біжу. Коли вони хапають чорних, я плачу ночі. У цього сотня тіл, служачих сто життів. Кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день я, кожен Дяр. день, я. ми накрадемо тачки та робимо тяжкі справи. Дійсно тяжко вкрасти, дійсно, дійсно тяжко вкрасти. Я зловив коси, гей, hey, я зловив коси! Hey! Дійсно, тяжко вкрасти, дійсно, дійсно, тяжко вкрасти Не про смішне, лайно, тьолог чи бізнес Я на свої гроші ще ж краду ваші бензи Више ліга ловить мене, бо я пічер Хосе консеко, просто зрадник, бачить фініш І я сажаю на стероїд своїх ципок Вони летять весь океан, щоб пити цей сок Потріни сі, ти знаєш, вертає нам свої мішки. Так що ні, гірди на крис, біжи і їм скажи, скажу їм. Мої тачки, мої копачки, мій одяг, мої удари. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую. Кожен день підкрадую, кожен день підкрадую. «Підкрадую, крадую, я підкрадую!» «Час для нових вражень, а. тому що я кручу колеса, я не поїхав на тиждень!» Кружити до дівок, розкажи про мене, як відстійники кажуть про мене Кілери кажуть про мене, не варто казати щось про мене Не варто ходити біля мене, кілери ходять біля, біля мене. мене Навколо мене є наркотики удейт країни Тоталізатор 22, магнум вартий 22, на 22 Пташки влучать 22, мама ліл товста, каже що їй 22 З нами вона 22, ми в кімнаті 22 я на роботі, наче відкритий кабрик берд. Я не по направленню, тому робота має сенс. У Майами є йо, нігри багаті є, йо, постійні сленги, є йо. Мішеві стрімки є. Кожен день я кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую, кожен день підкрадую. Отож, хіп-хоп-слуховище Андрути. Радіоаристократи. Діджей Веста в образі Рікроса. Сьогодні. Я наступний раз буду стрункишим. Пісня присвячується всім чиновникам нашої невнятної і улюбленої країни. Ми повертаємось до вас після невеличкої відбивки. Єс! Хіп-хоп-слуховище Андрути. Ну і все прекрасно, як завжди, доходить до свого завершення. Ви зараз маєте чудову нагоду поділитися своїми враженнями, що стосовно камбеку нашої легендарної рубрики «Транслейтер». Боже, я так заскучився за цими емоціями. Да, я не знаю, як у вас, action. а в нас, в нас кожен раз це... Та, воно, звичайно, потребує якоїсь підготовки позаефірної. І не завжди в нас є на це час. Але кожен раз, коли нам вдавалося це зробити, отак як сьогодні у Максу, це мікрооргазм. Так, да, так що якщо у вас будуть якісь ідеї стосовно пісень, які би ми могли б перекласти, будемо дуже раді е, прочитати це в коментарях і постараємося щось зробити для вас. А наразі пам'ятайте, що ми дуже хочемо, щоб діджей Веста е, <зас> поділився своїми не тільки е, тими талантами, якими він вже поділився, а й показав своє, май, свою майстерність бібоїнга. то для цього нам а потрібно... А майстерність? Я мав просто фріз показати вже майстерність бібоїнга. боїнга Це ж майстерний фріз буде. Ну, містерний, я б сказав. Ну, який він буде, ми можемо дізнатися лише після того, як наше відео набере... 100 пальцев в гору. 100, 100 пальцев в гору, от Чи попередні відео, чи це, чи будь-яке відео, як тільки будь-яке наше відео набирає 100 пальців в гору, маємо на увазі з цього сезону, ви це побачите. Обіцяю, Обіцяє вся наша команда, обіцяє все радіоаристократи, а зокрема обіцяють саме ті люди, котрі в дану секунду працюють над тим, аби ви це чули і бачили. А саме... Ігор Мартович, котрий тримає цю прекрасну камеру, і хто зараз дивиться нас на Ютубі, той, той знає, куди ми тихаєм пальцем. Так. <схи> так. Ігор Мартович, за що ми дуже йому дякуємо. Все, будемо будем зустрічатися аж в четвер в спічлиці. Тільки думаю, що, що... що ти, Тауна... Макс, має що сказати. Так, я вам всім за що гарного настрою. Слухайте якісну музику, слухайте хіп-хоп слуховище Андрути і хіп хоп слуховище Андрути. Спічлес. Зустрінемось з вами через тиждень у звичному складі. В різні часи його сприймали по різному. Він по різному виглядав, рухався і навіть звучав. В кожній країні в нього був свій шлях шлях розвитку і занепаду, синтезу й переродження. І врешті становлення як культури. Хоч завжди були ті, хто вважав його контркультурою, але саме це і робило їх невід'ємними учасниками гри. Що суботи о 13-й діджей Веста та Емсіфрани. Хіп-хоп стуховище Андрути з найаристократичнішим поглядом на хіп-хоп.